ще дощ іде, періщить злива, щенятко вимокло, як глюща, а щиглик, що бетон щасливий. 84-річна Галина Юхименко читає скоромовку. Жінка розповідає, вивчила її, аби удосконалити українську мову. У Хмельницькій жінка переїхала до дітей із Криму. Багато років жила в Криму, 38 років, а там в основному спілкуються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 Ніла Новікова розповідає, чому переходить на українську мову. Понімаєте, як все одно це рідний язык. Понімаєте, це рідний язык український. Я люблю русский язык і читаю на русском языке. Но, наверное, надо знать і український язык, вже приобщаться. Вот это как, знаете, что само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 на перше заняття прийшло 15 людей. Наступне, розповідає Світлана Сінькова, відбудеться 21 лютого до Міжнародного дня рідної мови. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Але здається, що також можна просто сказати